Traian Besescu îl avertizează pe Claus Iohannis ce mesaj i-a transmis sereia actualului preedinte. Traian Besescu consideră ce urmăul său la Palatul Cotroceni a primit un mesaj direct, după ce Mircea Besescu a fost arestat chiar când fratele său era preedintele României. Protocolele secrete încheiate între SRI și în justiție au avut un singur scop, e de părere senatorul PMP. CSM, semnal, dacă nu sunt cu mini VDI ce pute ei pe ei? La CCR, ton grebl, care a sărit embargoul la Rui cu ou destruit. Mergem mai departe, în alta curte, e fasec de contencios, care a fost achitat. Toate instituțiile au primit semnalul. CSM, vedei ce lume. În alta curte, ve prin braul de execuție. Cine a fost creierul care a creat sistemul? Preedintele României a fost atenionat, i-au luat fratele. Nu era pentru mine, era pentru următorul predinte. Mesajul, a spus, la B1 TV, duminic seara, Besescu, cu trimitere la Claus Iohannis, care a refuzat să se pronune în vreun fel pe protocoalele ieite la iveal.